السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة جديدة من برنامج الباش متاجر سنة 2005 كان فيه شاب ذو بشرة سمراء عنده 22 سنة من محافظة الجيزة الشاب ده كان في مخرج طلبه في اسكندريه ان هو يروح يمثل دور في مسرحيه عباره عن 3 مشاهد بس ولان الشاب ده موهوب وبيحب الفن وكان نفسه يطلع فنان كبير ومشهور صمم ان هو يسافر اسكندريه مخصوص ويبات عشان يعمل الدور ده الشاب جهز وطلع على خشبه المسرح عشان يعمل اول مشهد ليه وطلع على المسرح وعمل مشهد لدرجه ان كل جمهور المسرحيه انبسطوا بادائه جدا في الاستراحه والشاب ده بيجهز عشان يعمل المشهد الثاني دخل امير عربي غرفه تغيير الملابس واللي كانوا الممثلين بيجتمعوا فيها عشان يراجعوا الادوار وطلب انه ويحيي كل ابطال وممثلين المسرحيه دي، سلم عليهم كلهم وفي الاخر طلب ان هو يسلم على الشاب الاسمر ده، المهم لما سلم عليه وحياه عشان المشهد الجميل اللي ابدع فيه، ادا له قلم نيديه فيه 30 فص الماس حر. المهم كل ابطال المسرحيه استغربوا جدا من الموقف اللي حصل ده، ازاي امير سعود يسيب كل ابطال المسرحيه والممثلين ويدي القلم ده للشاب اللي ملوش الا ثلاث ادوار بس، خلص الحوار على كده والشاب دخل عشان يغير هدومه للمشهد الثاني، وايز يسمع صوت المخرج، البطل والمخرج بيزعقوا مع بعض. ساعتها كان بطل المسرحيه هو علي الحجار، علي الحجار والمخرج بيزعقوا، علي الحجار مش عايز الشاب ده يكمل المسرحيه ويروح والمخرج مصمم ان الشاب ده يكمل المسرحيه، علي الحجار طلب ده من المخرج بسبب انه حس ان الشاب ده يخطف منه الادوار والجمهور ونجاح المسرحيه، المهم الشاب ده جهز نفسه عشان يطلع على خشبه المسرح يعمل المشهد التاني ليه، وقيس به يفاجئ بخمس رجال امن هجموا عليه ومسكوه رقدوه على الارض، اللي نام على كتفه واللي نام على رجله واللي نام على بطنه مكتفينه خالص على الارض عشان ما يطلعش يعمل المشهد التاني ليه، في نفس الوقت اللي كان معظم ابطال المسرحيه والممثلين قاعدين بيراجعوا المشاهد بتاعتهم وهو بيستغيث بيهم عشان يساعدوه، لكن ما كانش في رد فعل اطلاقا منهم، لكنهم مش شايفينه خالص، هو عمال يستغيث بيهم عشان يساعدوه، وقيس بيه برد فعل سخيف ان كان في بعض الممثلين بيضحكوا على الموقف ده. كسرة النفس والاهانه لما يشوف انه راسه قصاد من ممثلين وابطال المسرحيه وهم عمالين يضحكوا ومحدش فيهم ابدا قام عشان يساعده ده كان سبب من اسباب اللي خلى الشاب ده يدمع من الموقف اللي حصل ده. المهم بعد الموقف ده الشاب فضل يشتغل على نفسه لمده 9 سنين، يشتغل على نفسه وينمي موهبته لحد لما بقى نجم شباك تذاكر، عشان يثبت لهم ان في يوم من الايام هيوصل ويحقق حلمه، وبعد 9 سنين بس الشاب ده عمل فيلم وحقق اعلى ايرادات في السينما في الوقت ده، وفي نفس الفتره بالظبط دخلت الدراما في بعض المسلسلات في سباق رمضان، لدرجه ان المسلسلات بتاعته كانت الناس بتفرج عليها على القهاوي في الشوارع في كل حته، وكان كل يوم بعد الحلقه الجديده يحصل ترند على السوشيال ميديا على احداث الحلقه دي، ده نجاح كبير قدر يحققه الشاب ده في وقت قياسي، والشاب ده هو محمد رمضان وده موضوع حلقه النهارده. هو مش انت بتتكلم في التسويق والتجاره، ايه علاقه محمد رمضان بده؟ هو مش في الحلقه اللي فاتت في نهايتها قلت اربع مرات اصبر عليا؟ اسمع كلام لحد الاخر وانت تفهم اصبر عليا وهاتلك كرسي وتعالى اقعد نهون واسمعني عشان تفهم بعض اساتذه التسويق واليوتيوبرز بيقولوا ان في نظريه اسمها نظريه ال 6% وباستخدام النظريه دي بيقدروا يحددوا هل مشاهدات الفيديو اللي على اليوتيوب مشاهدات حقيقيه ولا مشاهدات فيك؟ بمعنى هل المشاهدات اللي على الفيديو على اليوتيوب فعلا مشاهده الجمهور ولا المشاهدات دي النجم او الممثل صاحب الفيديو دون مشتريها؟ اه شاريها في مشاهدات على اليوتيوب بتتباع هقول لك بس اصبر عليا. مواقع مثلا زي موقع كيوكي يوتيوب الموقع ده بيبيع مشاهدات على الفيديو على اليوتيوب بيبيع المليون مشاهده ب 400 دولار. ومواقع زي دي بتقدر تزود لك المشاهدات على الفيديو بتاع اليوتيوب، لكن مش بتقدر تزود لك التعليقات، عشان كده بيبقى من السهل بالنظريه ديًا نعرف نحدد هل المشاهدات ديًا حقيقيه ولا فيك. النظريه دي بتقول ان نسبه التعليقات بتساوي 6% من نسبه المشاهدات، بمعنى لو المشاهدات اللي على الفيديو 100 مشاهده، معنى كده ان التعليقات ستة تعليقات، ده طبعًا حسب النظريه. طب تعالوا نشوف الحلقه الأولى من مسلسل نزر الصعيد، اللي نسبه مشاهدات الحلقه الأولى بس 12 مليون مشاهده، في حين ان التعليقات على الحلقه ديًا 4000 بس وحسب نظريتي 6% المفروض كده التعليقات ما تقلش عن 72000 تعليق لكن التعليقات 4000 ونص تعليق بس طب تعالى كده نفترض النظريه دي 6% غلط ومش موثوق فيها بالعالي كده الحلقه الاولى من مسلسل 12 مليون مشاهده يبقى المفروض باقي حلقات المسلسل تكون في الرينج ده تقل 2 مليون 3 مليون ده طبيعي لكن باقي حلقات المسلسل حوالي 3 مليون مشاهده 4 مليون بالكتير دي مش غريبه برضه تعالوا نشوف حلقه كده زي حلقه 22 مسلسل نصر الصعيد نسبه المشاهده عليها 4 مليون 300000 مشاهده والحلقة الأولى 12 مليون نفترض برضو ان المقارنة بين حلقات المسلسل غلط لو بصينا على الحلقة الأخيرة من مسلسل نصر الصعيد هنلاقي ان نسبة المشاهدات عليها 5 مليون في حين ان التعليقات على نفس الحلقة 4000 ونص تعليق الحلقه الاولى 12 مليون مشاهده و4000 ونص تعليق والحلقه الاخيره 5 مليون مشاهده وبرضه 4000 ونص تعليق مش حاجه طب يا استاذ دي النجوم او الممثلين دي بيشتروا مشاهدات ايه الغرض, منك الغرض كده؟ من كده الغرض من انهم هيشتروا المشاهدات دي ان الجمهور اللي انا وانت منهم لما يجي يتفرج على اي مسلسل على يوتيوب ونلاقي ان الحلقه الاولى من مسلسل فلان حوالي 12 مليون مشاهده والحلقه الاولى من مسلسل ثاني حوالي مثلا 3 4 مليون اكيد الفضول هيخليك تتفرج على المسلسل اللي عليه نسبة مشاهدات اكتر وحسب التصرف ده هتتفرج على باقي حلقات المسلسل فمشاهدات المسلسل تكتر وناس غيرك تتفرج على المسلسل فالمشاهدات تاني تكتر وهم شايفين ان مشاهدات المسلسلات على يوتيوب مقياس للنجاح لكن زي ما اتفقنا ان على يوتيوب مش دليل على نجاح العمل طب سؤال يا استاذ معلش المواقع دي بتزود المشاهدات ازاي المواقع دي والمشابه ليها ليها مسمى تاني اسمه الغرف الالكترونيه ودي عباره عن اماكن فيها غرف كل غرفه من دول فيها اجهزه كمبيوتر وموبايلات وفي ناس شغاله على الاجهزه دي من بتعمل لايكات على البيدجات على الفيسبوك مشاهدات للحالات على اليوتيوب وسبسكرايب واشتراكات لقنوات على اليوتيوب فلنفترض جدلا ان يعني كل جهاز من دول عليه اكتر من 50 اكونت فيسبوك و50 ايميل جيميل وكل غرفه فيها حوالي 50 جهاز لو ضربنا 50 في 50 ادينا 2000 ونص معنى كده ان 2000 ونص مشاهده على اليوتيوب في الدوره الواحده و2000 ونص لايك على البيدج على الفيسبوك ده في الدوره الواحده فما بالك بقى المكان ده لو فيه اكتر من غرفة وكل غرفة اكتر فيها من خمسين جهاز ارقام كتير ومشاهدات كتير وفلوس كتير اعتقد دي انا طيب ده, ده ساس في اليوتيوب وممكن يكون صح وممكن يكون غلط لانه فيش دليل مادي عايز دليل مادي واثبات قطع اصبر عليه في او طول نازله من فتره على فيسبوك اسمها انفو اند ادز باستخدام الاداه دي بتعرف بعض المعلومات حول البيج زي مثلا الاسم القديم اللي كانت متسميه بيه يعني مثلا لو جينا نبص على بيج لاعب كوره عمرو وردة هنلاقي ان اسمها قبل كده ايجي كلوب بيج ثانيه زي الفنان كريم عبد العزيز كان اسمها قبل كده خارج الخدمه اما بالنسبه لموضوعنا هنلاقي ان في بيج كان اسمها عمرو جمال اتغير بقى لا اله الا الله بعد كده بقى اسمها محمد رمضان ودي البيج الرسميه دلوقتي للفنان محمد رمضان واعتقد الاداه دي اكبر دليل مادي يثبت في بعض النجوم المشاهير بيلجؤوا ان هم يشتروا بيتجات عليها لايكات كتير بيلجؤوا للطرق السهله والسريعة بأنهم يشتروا بيتجات عليها لايكات كتير وفانز كتير بدل ما بيبداوا من الصفر طيب كل اللي انا قلت دوت كان عباره عن محمد رمضان على السوشيال ميديا تعالوا نشوف محمد رمضان الانسان او محمد رمضان الفنان اخر خمس سنين بالذات بدا يظهر اسم محمد رمضان فنيا وفي السينما وفعلا قدر يثبت نجاحه وان هو يستحق انه يكون فنان كبير بدليل ان بعض افلامه في السينما قدرت انها تحطم الرقم القياسي الاكبر نسبه ايرادات لاول يوم عرض ليها في السينما كمان قدر في الدراما بمسلسلات زي مسلسل الاسطوره ومسلسل ابن حلال، وقدر بيهم يحقق نجاح كبير جدا وده انعكس على انطباع الناس، ظهر نجاحه ده في اشكال كثيره زي مثلا علاقه الدقن اللي انتشرت جدا بعد مسلسل الاسطوره، منتجات السنيكس اللي كان عليها اسم ابن حلال واسم الاسطوره، وكمان محلات كثيره ومطاعم اتسمت على اسم مسلسلاته واعماله، وكمان شوفنا ناس لابسه شتات عليها صور الاسطوره وصور ابن حلال، واعتقد الامثله دي كلها دليل كافي على نجاحه، اصل ما فيش حد الناس هتشوفه وحش وتلبس هدوم عليها صوره. تقلده في قصه شعره وحلقه دقنه حتى لو النجاح ده منعكس على فئه او شريحه معينه من الناس فده ان ده اللي يدل على ان ليه جمهور فكون الممثل او الفنان ليه جمهور بتتفرج على مسلسلاته وافلامه في السينما ده دليل كافي على نجاحه عشان كده بس في ناس بتقول ان هو على الناس وعصره بيتصور مع اصول والعربات بتاعته انت لو ليك حلم وهدف ونفسك تحققه وحصل معاك نفس اللي حصل في مسرحيه علي الحجار وكاسره النفس وهانت الكرامه واللي حصل معاه في المسرح اكيد الحاجات دي كلها علمت عليه واثرت عليه نفسيا لكن انت ما استسلمتش فضلت تسعى وتكمل عشان تحقق نجاحك وتثبت لهم قد ايه انت قادر وقد ايه انت تستاهل النجاح ده كله وفعلا وصلت اكيد هتفضل تفتخر بنجاحك واعمالك ويمكن كمان يكون ليك رد فعل اعنف من اللي هو عمله ده كله ده يمكن اللي عمله ده يكون شيء بسيط جدا من اللي شافه وهو صغير ويمكن هو لما اتصور مع عربياته وقصوره دي كانت رسالة بيرد بيها على كل اللي احبطه وحطمه وهو صغير وعايز يقولهم ان هو وصل وحقق حلمه وبقى شخص ناجح ولي جمهور كبير جدا وانت كمان ممكن تكون قصة محمد رمضان درس نتعلم منه ولو معلومة واحدة صغيرة ان مهما قابلك مشاكل وعوائق وانت بتسعى تجاه حلمك اوعى تيأس وكمل وهتوصل ومهما الناس احبطوك انت قادر تحول احباطهم لطاقة ايجابية تدفعك انك تكمل وتستمر وتحقق حلمك عشان كده انزل راجع المصادر وتأكد من كلامي ودور على موهبتك ونميها واستنوني في الحلقة الجديدة من برنامج الباش متاجر